Тобто насправді корисно. А сьогодні я записую відео з дівчиною, яка була вимушена переїхати до Португалії внаслідок російської агресії і знайшла тут роботу за спеціальністю в одній із виноробень в регіоні Алентежу. Це відео цікаве і корисне не тільки історію про тимчасове переселення, але й тим, що воно записується в Алентежо, мабуть, найтрадиційнішому португальському регіоні. Ми знаходимося в РТА Дедрусім я до сих пір не можу вимовляти російсь якщо буде правильно erdade, це, ну, як estate, маєток. Угу. ви можете зустріти в Португалії кінта, це більш на, у північних регіонах використовується. Erdade це назва, яка більше використовується для е алентежа. Е ну, не тільки алентежу, це взагалі, ну, на півдні частіше ви зустрінете erdade dе щось, угу. ніж кінта де щось. Угу. Але і те, і те мають на увазі одне теж. У нас 120 гектарів землі всього. У 70 гектарів – це саме виноградники. І 10 гектарів у нас є ще оливкових дерев. Ми виробляємо оливкову олію в тому числі. Виноробня – це сімейний бізнес. І сам маєток він був придбаний десь у 2000-х роках. У той момент, коли вони придбали, вони мали лише ось ці старі… Ангари оті? Ну, там, не ангари, там як будівлі. І там у нас знаходиться наша стара винарня. Ми з вами знаходимося в Валентежі. Але якщо бути більш конкретно, Конкретними, це регіон Відігера Алентежа. Цей регіон дуже-дуже відомий завдяки тому, що тут виробляють вина в амфорах. Є така штука, як Тая Вінню Вина в Таї, Тая це амфора, власне, це португальська назва. І ось там у нас знаходиться виниробня, де знаходиться амфори, їм більше 100 років вже. І там ми виробляємо low-intervention wines. І там наші амфорні вина. Взагалі, амфорні вина сьогодні це тренд. І low intervention вина це сьогодні тренд. Там, і ви можете амфорний вина знайти і в Грузії, і в Італії, і в Франції, і в Іспанії, і тут в Португалії, і в Україні. І, до речі, у нас тут є амфоровий день кожного року, тут на винарні відзначають. Це 12 листопада буде цього року. І тут на винарні приїжджає виробники, більше 50 виробників з усього світу, які виробляють вино саме в амфорах. І цього року вперше будуть представлені українські вина. Тому всіх запрошую квиток що всього-навсього 15 євро вам дають келух і іди взагалі дегустуй все що, все що можна і не можна будуть грузинські виробники італійські іспанські і так далі тому 12 листопада у якості реклами приходьте продегустуйте амфорні вина дуже класна тема твої контакти ми залишимо під відео якщо да. в когось будуть питання то питання можуть зв'язатися з да, можуть. якщо ти ще будеш тут це буде ну, я, я точно приїду на день, навіть якщо вже буду тут, я точно приїду, тому що я відповідальна за мій стенд з українськими а, винами, я дуже хочу, тут дуже багато журналістів приїжджає, і я, до речі, офіційний амбасадор українського вина. Розкажи про свою позицію. Що це за посада? Чим ти займаєшся? Це винарня. У винарні є департамент енотуризму. Є якісь туристичні групи, які сюди приїжджають, яким потрібно провести дегустацію, візит, показати винарню. Чи може просто в магазин зайти, вони хочуть, хочуть скупитися. Крім того, є івенти, які проходять тут. Наприклад, було весілля. Ми, звичайно, якось задіяні в організації. І е, бувають ланчі. Ланчі чи вечері власники приїжджають, там, не знаю, журналісти, це якісь, чи, наприклад, ресторатори з відусіллі і для них роблять. Ну, це плюс-мінус те, що ти робила в Києві, правильно? Ну я на трішки іншому рівні. Я, я з цим була пов'язана, тобто це щось, що я колись десь робила чи. Чи може робити? Так. Тобто це не нова для мене історія. З вином я працюю з 2005 року. Тому, в принципі, все, що пов'язано з винним бізнесом, і мені здається, я вже з усіх сторін Я була, працювала свого часу в компанії-імпортері, дистрибюція, маркетинг, ресторанний бізнес. Остання моя заняття була, я була співвласником винного бару «Lake Locals». До ковідні часи у нас було три бари, потім під час ковіду ми закрили один. Ну і, власне, до війни це було, це була така основна зайнятість. Крім цього, я мене є невеличкий авторський проект на сто настільної вивинної гри. Це такий освітній проект, як як навчитися дізнатися про вино, але в такому ігровому форматі дуже класно воно в мене йшло в Україні і маю великі надії на цей проект. Якщо чесно, ну і багато таких фрілансерських, як якихось штук. Я викладаю про вино, роблю лекції, роблю корпоративні. Дні. Робила корпоративні дегустації і так далі. Власне, мені чого не вистачало, мені не вистачало досвіду роботи, власне, на винарні. Тобто ага. я була вже усюди, і ресторанний бізнес, і госпітелеті, і маркетинг, і продажі, і дистрибюція. У мене було досвіду саме роботи на винарні. Конкретно це будівля, вона була закінчена 2007 року. Взагалі у нас вся винавня вона sustainable. І виноградники майже всі, вони вже на сьогоднішній день вони органік. Не всі, але майже всі. Деякі сертифіковані у нас є виноградники. Але винарня, як такова, вона sustainable. Органік – це коли ти, наприклад, взагалі не використовуєш ніякої хімії, sustainable – це не використовуєш, поки не потрібно. Тренд в сторону органічного виробництва. Значить, ця винарня, вона була закінчена в 2007 році, сама будівля і, в принципі, від рахунок винарні, як такої, вони рахують з 2007 року. Ми цього року тут святкували 15-річчя нашої виноградни. Сама по собі будівля, вона також побудована таким чином, що вона начебто схил така вбудована, да, да, вона да. не руйнує а, ландшафт. ландшафт да. В мене буде дуже багато англійських слів, да, тому що я провожу... Да, ти да. англійською Тому що, англійською, а не українською мовою. Так, ну, ми, власне, заходимо вже в вебінар. Да. Я завжди зупиняюся тут, на цьому місці, щоб показати. Насправді... Не дивлячись на те, що у 2016 році, взагалі-то, Португалія була названа країною з найкращим співвідношенням ціна-якість. Тобто це офіційна назва. Але все одно дуже багато людей, вони мають таке враження достатньо френд Типа поверхневий чи Ще таке португальське вино. Тобто всі асоціюють з Порто, з Портвейном, Мадера, Віньо Верде величезний тренд сьогодні, це те, що вони знають. А, і старше покоління, особливо Європа, Америка, вони знають Матеуш Розе. У нас mm -hmm. на нашому ринку це не, не, не найвідоміше штука. В мені здається, Матеуш теж багато. Воно є, але ну, не, не настільки популярна, як воно там, в країнах європейських і все. Більше людей нічого не знають навіть я враховуючи той факт, що я працюю з вином з 2005 року, що в мене міжнародна освіта винна там достатньо класна. Я не мала уявлення, що в Португалії класні ігристі вина. Я не дуже знала про цю «Віньо Детайо», для мене це ну, майже новина була. На Но якісь речі вони до тебе не доходять, тому що не завжди ці продукти вони є на експортних ринках. Тому що, так як Португалія достатньо туристична країна, а зараз туризм взагалі, мені здається, цього року взлетів, дуже багато продуктів вони так і залишаються в Португалії, і у людей дуже стереотипне уявлення, що португальські вина повинні бути дешевими. Але mm -hmm. але ні, але стеретип є. Що типу я не буду віддавати більше ніж там я не знаю 5-6 євро за, за пляшку португальського вина. Це ж не Франція. Як Португалія з'явилася на грузоні? Е, ну, Португалія вийшла дуже, дуже неочікувано. Ми сиділи на Західній Україні, було зрозуміло. Я не знаю, в мене було там, перший другий день, було, ну, ну все, ну зараз закінчиться. Ну закінчиться. Ну точно, все ще що, Повернемо щось Пів, Повернемось та? в Київ. Да. Ну, потім, коли стало зрозуміло, що ну, якось воно не закінчується в мене немає, ну, і там умови, в яких ми жили, це не умови, це, ну, це недостойне взагалі життя. Ладно, там один-два дні перетусуватися, поки Київ бомбляться, але це ненормально взагалі. Було зрозуміло, що потрібно кудись рухатися, гроші можуть закінчитися, взагалі потрібна робота. Я людина, яка любить працювати. І у цей час у нас є один з імпортерів, який працює на українському ринку, це компанія Roots. Вони виклали у себе пост, що до них звернулися виробники винарень, з якими вони співпрацюють. А в свою чергу тут, у Португалії і в Іспанії, ще десь об'єдналися виробники. Вони об'єдналися між собою, і вони написали дистриб'юторам українським. Якщо є люди з винного бізнесу, хто хоче, кому потрібне житло, то вони можуть приїжджати, пожити деякий час на винарні. Я одразу відписалася, а немає, чи немає роботи, тому що їхати просто жити, ну, якийсь сенс, чи може є якась робота. А мені сказали, ну, роботу взагалі-то ніхто не пропонував, але відійшли, надійшли свої резюме а, і, ну, може, комусь хтось потрібен. Я кажу, ну, може ви хоча б, давайте якийсь інтерв'ю зробимо, я на вас подивлюсь, ви на мене. Вони кажуть, ну, ми ваше резюме бачили, нам все підходить, приїжджайте. Ну, добре. Португальську мову ти ж не знаєш, правильно Португальську не Знаю, і на жаль, я не дуже продвинулася за ці місяці мені дуже соромно. Але ну на, на рівні. Але ти говориш англійською. Я говорю у мене вільна англійська. У мене вільна англійська. Я в школі вивчала іспанську мову, тому мені там граматика щось мені зрозуміла. Я можу деякі слова okay. зрозуміти, але я не розмовляю на патріоті. Типу, це не було бар'єром, та це не було бар'єром, тому що я ну це туризм. Мені запропонували вакансію в енотуризмі. Це розвиваючася така тема в Португалії. Приблизно мені здається, 50-60% саме цієї винарні туристи. Це англомо звідусіль. Ага. Okay. дуже багато американців, дуже багато ЮК сюди приїжджає, Данія, Нідерланди, португальці. Якщо вони приїжджають там Лісабон, Порту вони зазвичай також всі говорять на португальській. Тобто залишається якийсь невеличкий відсоток людей, з якими я на жаль не можу тут нормально mm -hmm. комунікувати, але завжди хтось робить, хто спілкується португальською мовою, то це okay. не є величезним бар'єром. Хоча, звичайно, було б краще, якби я знала португальську. Алентежу, це просто така штука, як не приходить в голову людям, які думають про Португалію. Коли вони говорять про Португалію, вони думають, що це океан, пляж, е Портвейн, Вінюверде і там ще щось. А вони не знають, що є такий регіон, як Алентеж. І він мені дуже подобається, я його хочу показати в цьому відео. Дуже традиційний регіон. Мені, мені здається, що Алентеж найменш космополітичний. Це нереально ну, традиційний регіон, де мало. Ну, і тут пейзажі просто неймовірні. І вони так. дуже незвичні. Чимось вони мені нагадують пейзажі наших степів. Але ну, такі степи широкополі, лани широкополі, і там накидано цих оливкових дерев. Як вижити в Валентежу корінні київлянця? Я не знаю, що за перфор. Ні, ну взагалі, давайте так. Якщо ви втомилися від ритму великого міста, це ідеальне, взагалі, місце для відпочинку. Тому що тут спокійно. Тут класно, тут нічого взагалі не відбувається зазвичай, окрім цього мото-шоу, яке повинно відбутися зараз. Збору винограду. І збору винограду, так. Да. Є багато якихось стереотипних штук щодо життя волонтежу. Люди, і реально люди, які приїжджають з інших регіонів, у них є, є прям шутки на, ці, на, на цю тему. Тому що якщо брати глобально, то це дійсно достатньо розслаблене. Дуже спокійне життя. Але дуже спокійне сільськогосподарський дитя. регіон, правильно? Це сільськогосподарський тобто регіон, Тобто вони да. пашуть нормально, просто, що в день вони Але вони пасуть в... вночі. <с вночі <с та. Та, реально, просто, вони ти вночі. їх не бачиш, так? їх не бачу, так. Тобто в день це взагалі все вимирає. Діти виходять грати на майданчик у 10 годині вечора. Вони тільки так. збираються. О першій ночі вони тільки розходяться. Ну дивись, зараз це градусів і це типу прохолодна погода ну, так, зараз. Це, це, це такий день не дуже жаркий. Не, не дуже жаркий. Не дуже Нормальна жаркий ситуація коли 40 так? Ну 38, 39, 40. Це ну, просто звичайний літній день у Алентежо. Скільки ти вже тут працюєш? Ну, Виходить, що вже 5 місяців сьогодні рівно. Репрям рівно п'ять місяців. Рівно місяців. Да. я сюди їхала. Тобто, коли я обговорювала умови, я казала одразу, що я тут тимчасово, я не планую затримуватися. В моїх планах там було місяць-два. Коли через два місяці було зрозуміло, ну що не два місяці. Я собі поставила ну такий внутрішній ліміт вересень. Чому вересень? Тому що у нас почався врожай. І я напросилася працювати один-два дня, один-два дні саме на винарні, саме ну там на виноградниках, саме на винарні, тому що знову ж таки це, це цей... досвід, це досвід, так. якого мені не вистачає. Я в Україні робила своє власне вино. А, ну, це гром, громко да, Я поруч стояла okay. з, з процесами. Тобто я була на зборі врожаю, на цих першочергових якихось етапах, потім бутилювання і тому подібне. Але ну, це, це був масштаб трішки не, не, не, не той, і дуже було цікаво подивитися, як працює велика винарня. А в нас винарня, вона дуже класна в тому плані. В цвіті це або натуральне, так називаємо low intervention, або і тут на новинарні якраз поєднання і лоу-інтервеншн, і конвенціонального. І можна подивитися і те, і те, і позадавати дебільні питання, походити тут. Тому для мене це було дуже важливо залишитися саме на цей момент тут. На збір урожай? На збір урожаю. В РСН, через декілька днів? Так. Yeah. <laughs> Я повинна прийняти рішення на цьому тижні, що мені робити далі. Є декілька речей, які дуже, дуже особливі для португальського виноробства, і ви майже ніде цього не зустрінете. По-перше, в Португалії є така штука як Field Blend. От наші власники, коли вони купили цю виноробню, тут були деякі виноградники з старими лозами. В виноробстві вважається, ніж старіша лоза, тим крутіше, ну, як мінімум це впливає дуже добре на ціну. Старі виноградники в Португалії, деякі з них вони посаджені у е, в, такий спосіб, який називається Field Blend. Що це значить? Це значить, що коли ти заходиш на виноградник, в тебе всі лози вони перемішані е, на винограднику. Тобто це буде, може бути одна, один білий сорт винограду, один червоний, одна Торіга Націоналі, на, другий Аліканбуше, третій там, якась Вердею. Тобто це все змішано на е, землі і вони, коли збирають, вони збирають це, все разом. Такий спосіб посадки, він дуже типовий для Португалії. Це можна зустріти у Франції. Я знаю, що таке існує ще в Австрії. Ну і все. Друга, дуже така типова штука для португальського виноробства. В Португалії дуже розвивають власні сорти винограду. Тобто, якщо умовно Типово, всі, то, сор... наприклад, так, та? ну, тобто, всі сорти винограду світу можна поділити на так називаємо міжнародні і так називаємо локальні автохтонні сорти. І в Португалії їх більше 260 локальних сортів винограду. Тому кожного разу, коли ви берете португальську пляшку вина, то там якась нова назва зазвичай. Звичайно, я вважаю, що вивчити всі неможливо але це така фішка Португалії, чому так сталося. Португалія до 1974 року була під диктатурою, тобто достатньо закрита країна, а якщо читати історично, що взагалі відбувалося в європейському виноробстві, то найбільше розповсюдження міжнародних сортів винограду було якраз 50-ти, 60-ти, 70 роки. Наприклад, в Італії дуже багато зайшло міжнародних сортів. А Португалія тоді була закрита, тому вони і залишилися зі своїми локальними сортами, і сьогодні це дуже класно, фішка, яка допомагає їм продавати. Тому що сьогодні тренди у споживача такі, що всі приходять і питають, а що у вас є такого надзвичайного? Особливого, та? особливо? Я не хочу цей Каберне, не хочу цей Шардоне, я вже усюди його куштував. Давайте мені Торігу, давайте uh -huh. мені Антон Ваш, давайте мені ще щось інше. Слухай, можна орієнтуватися на ціну, наприклад, якщо португальське вино коштує 10 євро за пляшку, то це хороше вино. Ну, давай так. В Португалії в принципі, не вироб вина так. португальського ви Спару не знаєте школи. ну да забудьте тобто ну, приходити на полицю супермаркету в принципі там за два за три євро більше, нормальне ніж, столове вино нормальне вино це нормальне вино далі вже ну, йде ціна там Просто треба розуміти, взагалі, як формується ціна на новина. Завжди є велика доля це маркетингу. Не забувайте про це ніколи. Маркетинг, історія, легенда, ще якась вона може коштувати нормально. Далі витримка, де вона була, як далі масштаб. Тобто, якщо це якась невелика кількість виробництва, вона завжди буде коштувати дорожче. Якщо це якась масова історія, вона завжди буде коштувати дешевше. Ну і так далі, і так далі. Окей, okay, раскручено французское вино. Пляжка коштує 50 евро. Такої самої якості португальское вино з вашої виноробні буде коштувати 25-30. 25 -30. А, окей. Тобто, ну, тобто, якщо, ми одному... беремо, якщо ми беремо такі параметри, як витримка, як да, потенціал, да. як комплексність да, і, так далі, да. і так далі Забираємо просто маркетингову складову ну, Забираємо назву Франція, да. вартість виноградників, там, там земля коштує зовсім овщими грошей, ніж тут вона коштує Ну і багато-багато речей да. окей. Так чи інакше це не буде коштувати 5 євро? А, ні ні-ні-ні. це Куба. — Ми в'їжджаємо в Кубу. Так, ну, так. Де... Воно має відношення якесь до тієї острівної держави? <ос — <utilizz Community unto> Це так. — Містечко Куба тут живе приблизно 3-3,5 тисячі чоловік і жінок. Він відноситься до, району, до області Бежі. Якби по українським стандартам, то це була б Бежанська область, Кубинський район, місто Куба. — Тут є прапор України. А, Пелла. Слово, пелепаш. яке пелепаш за мир. Е, да, марш за мир, який тут проходив, мені здається, у квітні і місяці, вони прапор і вони залишили прапор тут, і ще тут є, ще прапори українські. Так, світлофор. Ми стоїмо вже хвилину, ніхто не ходить, ніхто не їде. Е, В чому 30. прикол? <плес> так завжди тут. Ну це олентижанське е, е, е, е, життя. Ти просто повинен стояти. чогось <плес> чекати. Поїхали. А тут, до речі, немає ніколи жовтого. Той досвід, який ти хотіла отримати саме новиноробня, ти отримала тут? Зараз ще там декілька тижнів вражає. Я хочу подивитися деякі, деякі штуки, в них прийняти участь. Ну і по, поки що на цьому етапі, а, ну я мені здається, вже нового досвіду поки що я не отримаю. Я більш-менш роблю те, що я колись вже робила. Є якісь нові ідеї, з якими ти приїдеш в Києві, наприклад, принесеш щось португальське в Київську тусовку. Він. Ну, є якісь речі, я думаю, що вони трансформуються в більш якусь конкретну ідею Тр трішки пізніше. Думаю, що так. Да. Думаю, що да. Супер. Тобто можемо очікувати, не знаю, там, любителів португальського вина і португальської культури там в Києві. Насправді я хочу сказати, що в Португалії є така асоціація Vance of Portugal Віні Португал. Вона достатньо. Класну роботу робить, і навіть в Україні. В Україні вони мають свого представника, який організовує освітні івенти про португальське вино. Тому oh, португальські вина в Україні yeah, останнім yeah. часом були більш краще представлені. Yeah. Реально, у нас було декілька таких великих прям івентів для сумельє, саме по португальському вину. Це власне винарня. Тут зараз достатньо, достатньо шумно. Ми не, не, не маленька винарня. Yeah. <laughs> Ми виробляємо десь приблизно мільйон пляшок, що вважається середньою в масштабах взагалі світових. А, і те, що я казала, що в нас є частина лоу-интервеншену, є конвенціональне виноробство. Ця частина це гарний приклад конвенціонального виноробства. Конвенціональне це умовно, коли ну, умовно за рецептом, <с що, що <с я маю на увазі, за рецептом. Тобто Лоу-інтервеншн – це як боженька дасть, як да. піде процес, так і піде. А тут все аналізи, аналізи, да? Аналіз... Да, Тут все контрольовано. Виноград приїжджає туди. Він становиться у спеціальну кімнату де... з охолоджуючими системами, щоб охолодити виноград. Після цього він йде на сортувальний стіл. На сортувальному столі прибирають не на найкращої якості грона. Потім воно все йде у дестемер, я не знаю. прес? Ні, до пресу прибирають, на чому тримаються? Гілочки, так. Да. Прибираються гілочки, і потім воно йде, якщо це біле вино, воно йде в прес. Якщо це червоне вино, воно йде у спеціальну штуку, яка допомагає матерувати. Меноград. І ще така особлива штука щодо цього місця. Район Алинтежо найспекотніший в Португалії. І взагалі, якщо дивитися на мапу Португалії, то є так називаний maritime Climate, морський mm -hmm. клімат, який біля прибережної частини. Є середземноморський клімат, який mm -hmm. на південній частині. А та частина, де ми з вами знайомо, знаходимося, це континентальний, континентальний mm -hmm. клімат. І континентальність – це коли є дуже великий припад температури між денними температурами та вечірніми. Взагалі, я хочу сказати, що я тут, в мене немає нормального стану. Мені тут або дуже жарко, або дуже холодно. Тут немає якоїсь середини. Тобто ти там, можеш зранку прокинутися в тебе плюс 18, плюс 20. В день плюс 42, плюс 43, плюс 47 у нас було 2 тижні тому. Ну, тобто це такий адок. Ад так, і це впливає на смак це впливає, це, це впливає на що? На те, що в тебе є виноград, виноград зріє. в винограді є цукор, який... Станов, якого становиться більше. А крім того, в тебе є ще кислотність. Дуже-дуже важливо цю кислотність зберегти. І за рахунок ось цих припадів, нічних, в тебе є такий cooling effect. Uh -huh. І він допомагає цю кислотність зберегти, по-перше, і робить він в майбутньому. Ти отримуєш більш свіжі, більш легатні вина. І навіть дивлячись на те, що ми з вами знаходимося, ну, більш-менш в центрі Португалії, до найближчого пляжу, то десь 100-120 кілометрів, то все одно є невеликий ефект Атлантичного океану, і у нас тут є холми, і, ну, вони їх називають горами, ну, пагорби, так? пагорби так. і коли йде вітер з Атлантичного океану, то він тут, він тут затримується, і також це дає невеличкий охолоджуючий ефект для виноградників. Це особливість це називається... вина вашої виноградники? Це називається так? теруар. Да. Тобто ага. у нас тут особливий теруар, і е, зазвичай е, є дуже таке стереотипне е, уявлення, що таке вина з Алентежу. Е, дуже багато людей думають, що це дуже прості вина з великим алкоголем і з нульовою свотністю, які не можна там довго витримати і так далі. От наша винарня з цим теруаром вона повністю руйнує цей стереотип, тому що у нас наші вина дуже елегантні, дуже свіжі і найкращі в Португалії. Супер просто. Розкажи мені про українців, які живуть тут або поряд? Ну, я познайомилася з двома сім'ями. Я познайомилася, які живуть тут там, 13, приблизно 13-14 років. Так, сам, саме в Кубі. Вони тут живуть давно, вони вже такі адаптовані, знають тут все про всіх про всіх і ми познайомилися, ну як познайомилися, я просто бачила, що вони тут є, тут є сім'я переселенців, як ми, які угу. приїхали нещодавно, вони звідкись з Одеської області, наскільки я зрозуміла, але ми буквально бачили один одного, там зрозуміло, що ми всі з України і все. Ми тобто на всю Кубу є чотири сім'ї. Ну чотири-п'ять сімей, да, мабуть, мені здається. Ага, тобто дуже мало. Ну не не дуже да, не дуже ну, багато і людей. І тобі як екстраварто жити в цих умовах? Просто неможливо. Да, правильно? в мене є телефон, вайбер. Це я я завжди на телефоні з, зі своїми друзями з України. Але залишитись тут і працювати, наприклад, там, рік, чи два, чи п'ять, ти не хочеш? Я себе не бачу взагалі в будь-якій іншій країні, окрім крім України. Мене дуже раді були б залишити тут. Мені пропонують дуже класні, цікаві умови співробітництва. Але в мене є таке… Я не була готова до приїзду взагалі. ну, Та, тобто, ну ти вимушена приїхала. Да, так, я, я б реально приїхала… Ну, тобто, якщо там, ти, ми, ми з тобою б, там спілкувалися рік назад в Україні, там було б питання, чи хочеш ти кудись приїхати? Ні два роки тому. Ні, три роки тому. Ні, для мене, ну, я себе ніколи не бачила за межами жити, жити, жити. Приїхати як на стажування, та, на... Та. подивитися, змінити обстановку на декілька місяців ок, але важко мене себе уявити асимольованою в новому суспільстві для себе. Ти родом із Києва чи? Да, я з Києва. Корінна Київлянка. Да, я Києва. Зараз ти знаходишся in the middle of nowhere. Ну, або приблизно десь там, правильно? Тому, можливо, це накладається. Це накладається биток, дуже. Так? Я думаю, в мене, якщо б я жила в Лісабоні або в Порту, в мене б, скоріш за все, було зовсім інше відчуття. Ти говорила про умови, що тобі запропонували цікаві чи досить цікаві умови? Це поки там штука, яку треба, треба обдумати. Я я просто я можу сказати в цілому про винарню про відношення. Дуже класна підтримка з боку власників. А тут ми взагалі винарня, яка фемілірам сімейна бізнес-бізнес, і вони реально дуже, дуже підтримують. Маю надію, що ми зробимо класний благодійний проект для України для України. Випустимо спеціальне спеціальне вино, великий відсоток продажів від, від якого підуть для. Черті. Педер Айбера, от власник наш, я шуткую, кожного разу, коли він приходить, з ним з'являються якісь нові пляшки, нові етикетки, щось нове. Вони завжди експериментують. Тобто, кожного разу нове обладнання, нові сорти виногради і так далі. Класну історію вам зараз розкажу. Значить, в Україні є сорти винограду, які називаються Одеські човани. Це ну, сьогодні сорт виногради, які промотують, як такий емблематичний сорт винограду. Одеський чорний – це крос, не буду пояснювати важко, що таке кроси, але його батьки цього сорт винограду – це сорт виногради Каберне Савіньон і Алікан Буше. Алікан буше це сорт винограду, який дуже типовий для цього регіону, і ми на своїх виноградниках маємо його дуже багато. І коли я сюди приїхала, спілкувалася з Петрою, розповідала про цей сорт винограду, кажу, мені дуже цікаво спробувати якомога більше Алікан Боше, тому що це е, родич нашого одеського чорного, і це мені дасть більше враження про наш одеський чорний. Він, ну, і я казала, у нас, на жаль, в Україні клімат не завжди йому підходить, і у нас якість буває різна, буває класна, буває не дуже. І він каже, о, так, а привези сюди декілька, декілька ліс. Розпхів, мені здається, ну, Я кажу, ну, зараз логістика воєнна, мабуть, не дуже. Ну, він каже, ну, ти спробуй, якщо воно доїде, живе. Ми тут посадимо в себе на виноградниках. Коротше, вона їхало дійсно статня довго. Це ще був там квітень місяць, але приїхало. І ми посадили, і у нас там на виноградниках є тепер Одеський чорний, буквально 15... ой, це в мене, буквально 15 ростків. Але їм дуже цікаво поекспериментувати з цим виноградом. І це такий підхід до всього. Тоб, о, клас, нове обладнання, о, клас, давайте, о, давайте цю технологію. І навіть цього року там у нас, ну, знову ж, це вже технічні моменти, але там і вина будуть проходити ферментацію у баріках, а не у нержавійки, як зазвичай. Ця інсталяція Валентижано є дуже відомий олентижанські співи. Співи. Ага, це хор, я зрозумів. Да, чоловічий, чоловічий хор. Чоловічий хор. Да, а, значить, у них є е, такі мотиви, дуже дуже називаємо їх специфічними. А, взагалі ці олентажанські співи вони навіть рахуються як хевітечі в ЮНЕСКО. Ага. І в мене дуже є історія з цими співами. А іноді на якісь, ну якщо є якийсь івент, такий дуже класний. Ми цих халентажанських співаків запрошуємо до себе на винарню, щоб щоб вони поспівали. Ну там є перформанс Так, перформанс, Да ти не одна. У вас троє. Та я з мамою і з донькою. А чим вони займаються? Ну мама в мене працює, вона викладач в університеті, вона викладає онлайн все весь клас. цей час. Тому ну знов... тобто вона теж отримує зарплату. Знову ж таки вона Суто. отримує отримує зарплату. І ну власне, мама не на, на моїй відповідальності фінансовій. Так. І донька. Донька навчалася також онлайн, поки була школа. Зараз у неї канікули. Ми ходимо, ми іноді ходимо в басейн, іноді… До речі, в цьому місті Куба, та навіть тут, басейн є. Тут такий басейн, тут взагалі, тут просто п'ятизіркові готелі відпочивають. От те, що класно тут, не дивлячись ні на що, це маленьке містечко, так. але соціальна інфраструктура, вона дуже крута. Є нормальні дороги, є лідов. Ну, ну, тобто, ну, соціальна інфраструктура невеличких містечок – це те, чого немає в Україні, на жаль. І тут в мене донька, вона тут займається роликами, такі як фігурне катання, але не роликах, і дуже їй подобається, вона взагалі в захваті. Тут у нас є фонтан, знову ж таки, маленьке, невеличке містечко на декілька тисяч жителів, але інфраструктура… ну. Ну вона добра, да. Проводити час різноманітно, так? Ну, звісно, ну, певні да, ну, ясно, що в тебе не буде тут Ну, знаю, тобто є, є, да, є якась якесь е, відчуття того, що Ну все нормально, <свісно> вони є. Тобто, ти себе не відчуваєш. Ну зовсім індедело, тобто є парк, є якийсь кафе, є якісь ресторани. А іноземців такі, взагалі? Крім вас, є взагалі є, але дуже дуже небагато. Взагалі, але теж, якщо порівняти там Лісабон, Порто, навіть Долина Дору, Валентежа не така велика кількість іноземців. Ні, Я думаю, іноземців, експатів, які приїхали сюди. А жити. ні, О, ні, експатів, дешеве. експатів, ні, це, це ми це ви, <свісно> біженці. Да, ні, експатів, експатів тут немає. Ну що, моє улюблене місце так. тут. Ми тут іноді проводимо дегустації. Мені тут подобається, ще можна побачити, як витримується наше вино. Багато французьких баріків у нас. Ми, ми працюємо з деревом, власне, це французький дуб. Ми працюємо з глиною. У нас є маленькі амфори, mm -hmm. де, витримується, де витримується вино. Ми працюємо з... Ці дві амфори, вони приїхали з Італії нещодавно. І це якийсь новий експеримент. Ми ще не маємо жодної бутильованої пляшки саме з, цих, саме з цих амфор. А тут у нас витримуються і гристі вина, які робляться по так називаємо традиційній технології. І тут нещодавно у нас була історія, коли ці пляшки почали вибухати. Там неконтрольовані процеси були. Взагалі-то вони були контрольовані, але щось пішло не так. Я була єдиною людиною на той момент на виноробні, і просто уявіть українку, яка сидить, яка втікла від вибухів, і тут посеред індемідував нове Валентежу. Я поки знайшла причину, я думала, що я не знаю, що зі мною станеться для того, щоб тут побачити людей. Треба прийти сюди у першій ночі. У перші ночі перші ночі. Тут тусня. Тут діти, всі, всі там на майданчику. Тут відкрили нещодавно. Відкрили кафе біля біля фонтанів. Мені казали, скільки коштує там оренда. Якщо це дійсно, то, та правда, я як, як людина з ресторанного бізнесу, так. якщо це дійсно стільки коштує оренда, і ті повні посадки, які я там бачу, то це просто абсолютно неймовірний бізнес. Так. Як ти оцінюєш, до речі, бізнес цей ресторанний тут? З точки зору пропозиції, не знаю, порівнюючи її з Києвом, чи це як ну, метри-літр, ні? Дуже важко, мене є, в мене є враження, що так як це все ж таки невеличке містечко, де живе, це не туристична зона, то. тобто ти, якщо відкриваєш тут бізнес, то це бізнес для своїх. І в мене є дійсно враження, що тут свої ходять до своїх. Це я бачу, там, там, наприклад, у нас на, на Розі, там є кав'ярня, там кав'ярня, пива там завжди одні й ті ж люди сидять. Тут я бачу завжди одних і тих же людей. Мені так здається, може я не, не права, що якщо від, ну, умовно <гум> я захочу тут відкрити щось? Я для них така чужинна якась історія. Та. То може це не буде мати якогось якогось успіху, тому що в мене є враження, що це все ж таки ком'юніті. Угу. Тобто вони приходять на заклади поспілкуватися, не а... поїсти, не випити, а поспілкуватися. Яка вартість життя в цьому містечку? Типу, скільки коштує оренда квартири, скільки виходить на транспорт, скільки mm -hmm. виходить на харчування? Ну, оренда квартири, якщо ви знайшли да. тут та, будинок та, та. чи квартира, ціни тут достатньо невисокі. 300-350 євро можна знайти нормальне, достойне, ну, нормальне житло. Да. На скільки людей? У нас троє живе, okay. От ми живемо в трьох, у нас те, що називається це два, мені здається, uh -huh. коли це дві... Це трьохкімнатна по нашому, ну, по нашому ну, тобто, зал тобто, і дві Тобто це зал, кухня і дві спальні. Далі йде продукти. Ну, продукти, продукти. Ціна продукції не відрізняється по всій Мені здається, вони усюди... Ну, можеш сказати, скільки на трьох уходить на продукти? Ну, Якщо рахувало, ну мені здається, десь 400 євро. Ми витрачаємось. Я думаю, що це ну 450 Це враховуючи те, що я дуже багато. Ну я зазвичай тут обіду дуже часто роботодавці дають обіду. Ну у нас це не включено, але просто так як я працюю в ресторані, то іноді припає така штука, як штатська їжа, де іноді може припадати. Потім бензин. Якщо не виїжджати нікуди на платні дороги, ну, тобто тут у нас по регіону, то, ну, я не знаю, мені здається, що 80-100 євро в місяць я вписуюсь на бензин. Угу. Але я людина, яка любить дуже сильно подорожувати. І для мене платні дороги в Португалії – це біль. Та. Тому що мені доїхати звідси, доїхати в порт. це тільки за дороги, мені заплатити 77 євро. В ну, порту це дорогу. дуже далеко. Я ж не ну, зафіксував, скільки, кошту, скільки ми заплатили, коли їхали сюди з Лісабону. Я, я тобі скажу, скільки коштує. Звідси туди 11 євро, а, а, обратно, не обратно, як буде, назад. а назад 9 щось євро, тому що ти не платиш за вас кодогами. А, так. Ну, тобто, якщо сюди, плати, тобто, то... сюди приїхати з Лісабону перше 200 км і треба заплатити 10 євро тільки за платну дорогу. Тільки ну, за платну Але можна їхати по, по, на... по безкоштовні на 20-30 хвилин довше. Так. І з меншою швидкістю. Тобто, в принципі... Ну плюс-мінус на мінімальну зарплату, плюс-мінус можна прожити. Ну, ну дуже дуже так чутелька в Ну ти реально це не те життя, як до якого ми звикли в Києві. Це правильно? не це те, це дуже добре. Ну тобто, життя. я завжди кажу, що якщо порівнувати мою якість життя в Києві і мою якість життя тут, це дві різні речі. Так, ну ти з Києва приїхала де ну, це, дійсно це, це, 5 це, мільйонів. Це не, і приїхала... це не про Київ, да не не, не, це не питання про Київ. Про Київ це та. питання в принципі там якість життя. Ну на ті ж гроші умовно ті ж гроші, uh я -huh. не знаю, там, візьмемо, 700-800 євро. В Києві, ну, якщо ми не орундуємо житло, і там, і там ми не орундуємо житло, давай okay. зробимо, наприклад, то ну, в Києві ти можеш собі дозволити їздити на таксі з, so. з цим доходом, в Києві ти можеш собі дозволити іноді снідати в ресторані, по п'ятницям ходити в бари. Ну, мені здається, є якісь речі, які ти можеш там собі більше дозволити, ніж тут, тому що ціна майже всього, Принаймні була дешевше. Жити так. важко, але для отримання досвіду є сенс приїхати? Ну, давай так, в мене, в мене всі ці місяці був дохід ще з України. Ага. Е е якийсь е там. Колись менше, колись менше. Тобто щось, щось капало. Е якби цього не було, було б прям дуже некомфортно. О, що це така за ванна? О, це ось ця штука називається лагар. Це а ще одна дуже специфічна історія саме для португальського винограду. Це тут ногами треба да дивити, це тут, тут чавлять виноград ногами. Да, oh. це, це воно. А тут є такий експірієнс? Є такий експірієнс. Для туристів класно зробити фоточку, але нікому не рекомендую підписуватися саме працювати. Тобто так, зайти в лагар і вийти. Це як збирати більше, виноград. Більше розумієш, що відрізати і, три грони — це і, класно. І, і зробити а чи лидень — зовсім а, І ще одна така цікава штука, про яку я вже... Згадувала, це Віню Детайя, ви, ви на виробленні в афорах. Це специфічна історія саме регіону Олентежу. У Олентежі є захищене найменування для Віню Детайя, для осі Детайя. Чуєш? А можна глянути чи ні? Вона зараз пуста наразі, а, там так. нічого зараз немає. А, окей. А зазвичай вона повна і просто накрита такою штукою? Коли йде ферментація, тобто туди виноград насипають, і коли йде ферментація, воно нічим не накрито, а потім oh. вже можуть накрити так, зазвичай плівкою з оливкової олії, наскільки я знаю, накриваю, на, на oh. щоб не, не було оксидації. У нас тут є маленьке село. Легенда каже, що там 100-200 років тому там було 800 жителів. На цих 800 жителів було 150 винарень. Тобто одна винарня на 5 жителів, рахуючи дітей в тому числі. І реально виробляли вино всі, тобто у всіх вдома стояв, стояла така амфора для домашнього виробництва. Але якщо б ви приїхали у цей регіон 15-20 років тому, у вас не було шансів, ну, у вас були шанси спробувати це вино лише на місці, тому що це була дуже така локальна, регіональна штука. А і Педе Рібера, якого ви вже бачили, наш власник, він був один з перших людей взагалі в регіоні, який вирішив це буделювати uh -huh. і презентувати на міжнародному ринку, кажучи, дивіться, яка у нас класна є взагалі та тут традиція, дуже локальна і так далі. І, то, і це привез, сюди привело багато туристів, багато маркетингу, багато журналістів і про цю штуку дуже багато класно пишуть зараз. Супер. І, якщо а, хочете story. спробувати щось таке, унікальне португальське, це Віньо де Таї", саме саме те З амфор місцевих, а... місцевого винограду, місцевих виноробників. Да. Віньо де Тайя? Віньо де Тайя. Це анфероване вино ну, чи да, виготовлене ви, в вино, вино з амфори. У нас будуть дивитися люди, які, можливо, були б готові розглянути можливість переїзду до Португалії і роботи на виноробні. Угу. Тому що, наприклад, ти з Києва, Хтось є з Житомирської області, Романівського району, там не знаю, uh -huh. село Романівка. Uh -huh. От. Йому такий образ життя абсолютно, абсолютно нормальний. нормальний. Типу, да. супер круто, свіже повітря, пахне, е, люди щирі, відкриті, доброзичливість, співчутливість. Що ще треба для нормального життя? Але питання в тому, чи можна прожити достойно на ті гроші, які платять на виноробні, наприклад. Що треба розуміти, коли ти приїжджаєш взагалі, mm -hmm. коли ти хочеш працювати на виноробні? Mm -hmm. Зазвичай виноробні знаходиться in the middle of nowhere. Mm -hmm. Тобто це не, не місто, є, є формат е city winery, але зазвичай це десь. Так. Ось, наприклад, я знаходжусь зараз десь Пол. до ближчого, ну це поле, так. До, до ближчого Міста Куба 8 км, до найближчого села Віладехрадесь 4 км. Ще у нас є Відігера, це у нас трикутник, куди так. можна їздити. Якщо в тебе немає машини, то ти <смеш> нікуди не доїдеш. Вибачай, так. тому що а, пішки ходити тут, ну, по-перше, небезпечно, немає тротуарів, ну, саме по дорозі. Ну, якщо, і десь кілометрів ти... ти не пройдеш. Ну, і, да, тобто тобі треба в одну сторону дві, дві години, в іншу так. сторону. Якщо тобі треба купити продукти, то забудь, в принципі, ти їх не купиш. Тому, приїжджаючи на винарню, перше, що треба вирішити, це як ти будеш рухатися тут. Так. Тому, наприклад, коли ми приїхали, через три тижні я купила машину. Інше. Це Ну, реально повна тиша. Люди, які хотіли тиші, які хотіли помедитувати, подивитися на природу – це ідеальне місце. Реально ідеальне. Якщо от ви просто від всього втомилися і вам треба тиша, спокій, краса, зоряне небо, Велкам uh, Да Дійсно, дуже класні люди. Uh, класні, відкриті, дуже прості, дуже підтримуючі. Вони розуміють, я не розумію португальською, мова, але вони все одно зі мною намагаються поговорити, якось по інакше свої фрази створюють, щоб я все ж таки зрозуміла, що вони від мене хочуть. Тому плюсів насправді дуже-дуже багато. І тому, якщо вам ок, це спокійна розмі... Спокійне, розмірений slow life, то це те, що треба. Чи можна прожити на гроші, які платять на наварних багато не платять. 에... може, я думаю, якісь позиції там які пов'язані з продажами, скоріш за все, де відсоток і так далі. Якщо ми кажемо про стабільну зарплатню, то це, зазвичай такий середній мінімум, середні це музей Крістофора Колумба, тому що він тут основна персоналіті. Треба взагалі сказати, що декілька сіл місцевих, вони борються за звання, що Колумб народився саме в їхньому селі. Окрім того, що Італія, Іспанія і, можливо, і ще Хорватія, ще Хорватія, я це, Так, да, тому, ну, це велика конкуренція, скажімо так. так. Тому, в принципі, весь цей музей, він присвячений тому, щоб зібрати докази того, що Колумб був насправді португальцем, для того, що він відкривав, що він дружив з королем того часу, і мені дуже подобається, мені здається, тут стенд цей знаходиться, який каже про відкриття Бразилії. Ідея в тому, що насправді він був у Бразилії, але нікому не сказав для того, щоб після нього приїхали португальці і а, відкрили типу, португальця. Типу, типу, теорія така, що він португалець. Але пішов під іспанськими прапорами відкриваючи платили. платили відкривати Америку. Да. Заодно відкрив Бразилію, але не сказав іспанцям. Повернувся Но в Портуалію. це Це якщо я правильно зрозуміла, вичитавши тут <схи> інформацію, яка okay. інформацію, яка є okay. okay. яка okay. є тут. Я може неправильно зрозуміла, але я ну так. Але одна з ідей, одна один із доказів 에, того, що тут народився Кристофор Колумб, бо містечко називається Куба. Острів називається Куба. Куба. Є ще ряд назв, назв, які... Які португальські назви. Ти щось знаєш з цього місцевого? Ну дивіться, Це, наприклад, сьогодні ви дегустували оливкову олію від Росін. Це просто як ну, якісь попередні, попередні пекедження, це, це наш, наша ж оливкова олія. Це, це новина, які тут, які тут виробляються. Виноробня не тільки ваша тут, правда? Тут дуже багато виноробень, тут okay. взагалі величезна концентрація. Навіть якщо ми будемо тут ходити з тобою просто по вулицям, там кожна якась 10-15-15 двері, це виноробня. Але проблема в тому, що ці виноробні, вони не відкриті для туристів. Okay. Тобто для туристів відкриті буквально 2-3-4, це ми і там ще деякі маленькі. А ці чобітки, ти знаєш, що це воно означає? А це ось ці олентежанські співаки їх носять. А, я о. думаю, що це просто типове взуття о, а, це, а це типове взуття для португальської зими. Отже, коли ти будеш тут зимувати, на, коли маю, на вулиці надію, що буде щоді. плюс 35, в будинку в тебе буде плюс 14 і от такі... Я скажу штуку, яка може буде звучати дуже, дуже дивно, але я боюся тут залишитися на зиму, тому що опалення, у місцевих домах, будинках тут відсутня. То я ж тобі кажу. Тут є вихід замість цього, береш, береш оці чобітки, надягаєшся. Я впевнений, що Клас. є якісь такі пледики і все буде супер. І просто ходиш, як це зімотали. Так. Заматально.